السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعالي. أهلا وسهلا، أهلا أهلا. أهلاً, أهلاً, أهلاً. أهلاً, أهلاً. إزيك؟ الحمد لله. عاملة إيه كويسة؟ آه. تمام. يلا بينا نحكي حدوتة. هنحكي النهاردة حدوتة الذئب الماكر والماعز. ماشي؟ ماشي. يلا بينا. كان يا مكان في احدى الغابات كانت بتعيش مجموعه من الحيوانات بتحب بعضها وتتعاون في اعمالها بس كان في في الغابه ذئب مفترس كان بيعتدي على الحيوانات الضعيفه وياكلها اتفقت الحيوانات على الذئب المفترس وحفرولو حفره كبيره عشان يقع فيها واتفقت الحيوانات مع الاسد ملك الغابه انه يطارد الذئب وبالفعل كان في يوم الجو شتى وبرد والسحاب كثيفه في السماء والشمس غير ساطعه جري الاسد ورا الذئب وهجم عليه لكن الذئب وهو بيجري وقع في حفره كبيره اصله مشافهاش كان خايف من الاسد تعالوا نشوف ايه اللي حصل بعد كده ياه أنا وقعت في حفرة عميقة يا ترى هطلع منها ازاي؟ أما أشوف بقى قطة تايهة أو أي حيوان أضحك عليه وأخليه يطلعني وبعد كده أبقى أطلع وأكله عشان أنا مافطرتش النهاردة وجعان وبعدين الوقت بيمر ومحدش جه أعمل إيه؟ يعني جعان وواقع في حفره دي حاجه صعبه قوي مين القطه سمسمه هو انت اه شفت اللي حصل لي يا سمسمه اه انت تستاهل لانك مكار واكلت كتير من حيوانات الغابه الطيبين انا ده انا مظلوم يا سمسمه ده انا حتى طيب أنت طيب؟ طب فاكر لما أكلت بابا القطي ميشو وأكلت عمي القط مشمش وأكلت بس يا سمسمة افتكرت خلاص متشكرين مش عاوز مساعدة منك ده أنت قلبك سود قوي ده جزائك وعاوزة أطمنك أن أنت مش طالع من الحفرة دي خالص لأن الأسد منبه على كل الحيوانات محدش يساعدك هو كده ما بتفتكريش إلا الحاجات الوحشه مش فاكره بقى الحاجات الجميله وهي ايه بقى الحاجات الجميله دي مش فاكره لما كنت بجري وراكي انت وزمايلك القطط وانتوا استخبيتوا مني وكنا بنلعب استغمايه وهي دي كانت استغمايه ده انت كنت بتجري ورانا علشان تاكلنا خلاص يا سمسمه روحي بقى مش عاوز مساعده منك قلبك اسود بشكل اما اشوف حد تاني يساعدني إيه ده الارنب ارنوب كويس ان انت جيت عشان تساعدني لا انا مش هساعدك انا بس كنت عاوز اشوفك وانت في الحفر لان القطه سمسمه قالت لي وده جزاءك لانك ياما اكلت كتير من الحيوانات الضعيفه اللي كانت بتساعدنا في الغابه فاكر لما اكلت عمي الارنب فلفل واكلت بنت عمي الارنبه فلفله وفاكر لما بس خلاص خلاص مش عايز افتكر حاجه، انتوا النهارده مش فاكرين ليا الا الحاجات الوحشه، ده انا حتى مظلوم كويس يا ارنوب. ده جزائك والاسد منبه على جميع الحيوانات ان محدش يساعدك. خلاص يا ارنوب، انتوا هتزيعوا الخبر خلاص في النشره؟ شكرا، وبعدين انا لما هطلع هاكل الاسد بتاعكوا ده اللي مخلي كل الحيوانات ضدي. يا ترى اعمل ايه في الورطه دي؟ الارنب والقطه بقوا والاسد متفق مع باقي الحيوانات ضدي يعني مش بعيد الاقي صقر وغراب جايين كمان يتفرجوا عليا وانا في الحفره ايه ده الزرافه زقزوقه اه الزرافه طيبه واكيد هتساعدني لا مش هساعدك انا فرحانه انك وقعت في الحفره لانك اكلت ابني زقزوق لا كذب! أنا هاكل ابنك ازاي وانتوا رقبتكوا طويلة، مش أنا أكيد حد شبهي! لأ أنت وقعته وكلته وما تخافش الأسد؟ عارف الأسد منبه على كل الحيوانات إن محدش يساعدني، استنوا عليا بس لما أطلع للأسد ده! إيه ده؟ معزة! تلاقيها جاية تفكرني بحد من قرايبها أكلته مو حيوانات الغابة النهارده حاطيني في نشره اخبار الغابه وكاتبين يوم الذكريات العالمي للحيوانات اللي اتاكلت ازيك الله يسلمك مالك ايه اللي عمل فيك كده اه شفت اللي حصل لي وقعت في الحفره اول مره حد يقول لي ازيك باين عليها مش من الغابه بتاعتنا اه وعرفت منين لا, لا لا انا بسال بس طب استنى استنى لما انده حد عشان يساعدك لا لا لا استنى بس ما تندهيش حد أصل حيوانات الغابة هنا وحشين مش بيحبوا الخير ولا بيحبوا مساعدة حد غريبة كل الحيوانات اه يعني انا هكذب عليك وبعدين ده انا حتى غلبان ومسكين وعايز حد يساعدني مش مصدقاك لا صدقيني الدنيا كده الحيوانات ما بقاش فيها خير في بعض طيب لو انا ساعدتك توعدني انك مش هتاكلني وترجعني لعيلتي علشان انا تايهه؟ اه اه وخصوصا انك هتساعديني ده احنا حتى هنبقى اصحاب واحميكي من الحيوانات المفترسه اللي في الغاب. مش مطمنه لك يلا بس هساعدك. ما تقلقيش ده انا حتى النهارده فطرت واتغديت واتعشيت يعني شبعان هات الحبل ونزليه وانا همسك طرفه باسنانى وانت شد الحبل من الطرف الثاني. طيب هنزلك الحبل، بس عد معايا من واحد لتلاتة. واحد اتنين سبعة. ايه ده؟ كده غلط. اه افتكرت. واحد تلاتة خمسة. لا كده برضو غلط. يعني انت سايبة كل الحيوانات اللي في الغابة وجاية وانا في الحفرة، تمتحنيني في الحساب؟ طيب عد معايا واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أنا عايز أخلص بقى هلا هب. يلا شدي شوية ما أكلتيش النهاردة ولا إيه؟ يا عم أنت تقيل قوي ده أنا حتى عامل ريجيم شكرا ليكي طلعتيني وعشان كده حجازيكي إيه إيه هتوصلني لعيلتي؟ لا طبعا هاكلك <تصفيق> ودي كانت حكاية الذئب الماكر مع الماعز مفيش ذئب طيب ده كان جزاء غباء الماعز امام زكاء الذئب الماكر ايه رايك بقى في الحدوته حلوه ولا ملتوته؟ كان بيحكي لكم الحدوته النهارده مستر عمرو سعيد بتمنى انها تكون عجبتكم